يا مرحبا باللي غلاها، سكن فينا من قبل وفاها، أسيلة احنا مولودة بهالكون لفت واشرق النور بضياها، لفت واشرق النور ضياها هلا ورحبي أغلى الغوالي، باسم الشيخ ناصر الذباني، وباسم التهاني، ولد عباها عن الباها كان شيخ رجالي ومبروك يا علي وهني بجيات أسيل أهدي التباري سميات أسيل بنت ناصر ونعمال اسم والله ونعم فيه ونعمال اسم والله ونعم فيه علي يا وريث الطيب كله وراس المعالي تستحل يا رمز المراجل والشامة يا سيف على العاد نسم يا سيف على العاد ايش في على السبيات حلاها الكثيره, <تصفيق> <بحلها وخصيرها> الكثيرة <تصفيق> بنت ناصر يا ماشالله صرت دبالي صيدات علا وبمدحي فوفيته رفيع المقام شيخ قاما ونطف فاتح دوم بيته ونطف فتح دوم بيتا على العز يا أهل العقل لكم شان وبعن طويل حواشم لكم بالمجد سيره واسماء دبالي دوم غالي تحفظ مولودتنا, مولودتنا وفي قربها يكبر سعدنا وتقر فيها عين والديها ولك الحمد ويا الشكر